110 наборів від продовольчої програми ООН, засоби гігієни та ліки, одяг, взуття, дитячі товари. Керівниця Миколаївського волонтерського штабу громадської організації «Сейвфоб» Еліна Кошелєва розповіла кореспондентам Суспільного, що вона з колегами возить гуманітарну допомогу тим, хто її потребує з перших днів повномасштабної війни. Цього разу здійснили доставку до села Рівне на Очаківщині. Переселенка Зучакова Олена говорить, що виїхала до цього села з мамою і татом два місяці тому, після того, як их будинок потрапив під обстріл. Разом з іншими переселенцями та жителями Рівного прийшла по допомогу. Нам нужны памперси. У нас дедушка після инсульта. Ну достать есть, конечно, возможность, просто мы сейчас с Ачакова переселенцы, мы беженцы, и с работать тяжело. Дедушке, конечно, пенсии ему не хватает. Привозят, помогают все время. Вот если бы не помощь, не знаю, очень тяжело было бы. А так все время благодаря таким людям, которые нам помогают, мы справляемся. Саме головне, мир нам. Так у нас все, обезпечають, калаїв приїжджають, Очаки наші, ровнські дають все время, все время, нас не обіжджають. Волонтер Дмитро Шворень говорить, що у селах поблизу лінії зіткнення люди найбільше потребують, крім їжі, будівельних матеріалів для відновлення житла. Там, де не було обстрілів, просять привезти засоби гігієни та ліки. І Херсон, херсонські напрямки, там всі ці села, де окупація була, де була лінія зіткнення, ну і у нас тут теж їздимо, де про людей кажуть трошки забували, десь забували, десь не забували, ну їздимо, допомагаємо, що можемо. Еліна Кошелєва каже, що це вже п'ятий візит до сіл Чорноморської громади. Щодо обсягу допомоги, попередньо домовлялася зі старостою села Рівне. Зараз тут 760 жителів, з них близько 500 – внутрішньопереміщені особи. Продовольчі набори видавали за попередніми списками ми привезли допомогу на декілька категорій. Це інваліди багатотітні, ВПО, сім'ї військових, матері-одиначки, ну і геть хворі, старенькі, немічні. Для таких привезли 110 коробок, роздали, а вже старости зв'язалися і на ту кількість потрібно, скільки памперсів, дитячих дорослих пелюшок там і дитячий одяг привезли вже Люди розбирали по потребі, по своїй. Збирають допомогу, говорить волонтерка, за участі багатьох громадських організацій та підприємців. І не лише миколаївських. Війна внесла корективи в нашу діяльність, і ми тепер перекваліфікувалися в волонтерів багато хто з нас. І тому допомога йде не тільки з миколаївських волонтерів допомагають, миколаївські підприємці, дуже багато миколаївські підприємці дають свого нового товару. А також із Львову, з Києва присилали нам, з Новобугу присилали, ну, з багатьох міст присилають нам, і навіть за кордону наші миколаївські підприємці там зорганізували. Але таке коло знайомих і люди, наші співвітчизники, які зараз в Німеччині, теж збирають, пересилають нам посилочки, ми привозимо людям. Наступна поїздка, каже керівниця волонтерського штабу, запланована на суботу, 8 квітня, до Березнигуватого. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.